Thank mm -hmm. you. og glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Nå er det beskrivelsen nedenfor for å lenge til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Til produktet. Du finner alle linker i beskrivelsen. og abonner. du så på. Hvis du i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i beskrivelsen.